وقد ابوا بالمناسبه تطوير شعر الراس هذا اخوه جعيه كان العربي يطول رؤوسهم والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلي راسه وربما وصل الى منكره وربما ارتفع على حسب يعني يحرقه في الحج ويقصه في عمره عليه الصلاه والسلام فاذا طوله الانسان لا لمقصد سيء لا لاجل النساء ولا لاجل الفتنه فلا حرج في ذلك وان كان ان كان تطويله في مكان في بلد او في قريه يستهان فيه بالسوء في او يظن به السوء فينبغي لا ترقه حتى لا يستهان بالسوء واذا طوله من اجل النساء والفتنه ومغادره النساء كان منكرا صلى الله عليه وسلم. اسمه يعني تربيته يؤجر عليها إلا قصد السنة المحمدية نعم وتنضيك ثم إلا قصد شيئا نعم. آخر